Наш батальйон свободи стоїть на Бахмутському напрямку, ситуація тут наразі дійсно дуже складна, ворог зараз тисне з шаленою силою, намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, криє з усього, чого можна, з усіма наявними засобами, це і АГС, і СПГ, і різні типи РСЗО криє артилерію різних калібрів так зараз ворог намагається дійти до траси Костянтинівка Бахмут тисне з шаленою силою криє з усього чого може е, АГС і СПГ е, різні типи РСЗО накриває артилерією абсолютно різних калібрів е, та все ж терпить тут величезні несе величезні втрати і скажу більше він відсунутий від цієї траси Сказати, що траса зараз повністю безпечна не можна, але вона повністю під контролем української армії. Ворога зараз поповнили тут таким собі міксом десантури і чмобіків. І ну, цих чмобіків використовують повністю як просто як м'ясо. Таку ситуацію спостерігали наші. Хмопці з аеророзвідки батальйону «Свободи», що група з п'яти людей рухається, одного посилають, типу, піди подивися, що там спереду, із цих чмовників. Він благополучно заходить на мінний помиль, підривається, потім йому приводять на заміну ще одного, і він починає рух з того ж місця, де підривався його попередник. І таким чином, пробують підійти до наших позицій ну тобто повна нелюдяність повне знецінення всіх людських норм норм ведення війни і користуються досі жуківською тактикою цією радянською це е, розміновування людьми сил. так ви називали це так це тактику перепрошую розміновування людьми отака тактика у них зараз фактично так, так, розміновування людьми це, ну, це тактика тут. Жуківська тактика це повністю не цінування людського життя, завалення просто трупами і подавлення живою силою проти ну, новітнього озброєння. Пруть, лізуть. Наші хлопці стоять кріпко на позиціях, обороняють кожен метр, кожен клаптик української землі. Е, налаштовані по-бойовому, будемо тримати позиції стільки, скільки то потрібно до перемоги. А, так, тобто знаєте, ну, виникає одразу питання, людина йде, а підривається на міні, це ж бачать, відчувають інші, іншого відправляють, він має йти, але ж це не роботи, це люди, які б мабуть мали розуміти небезпеку про те, що вони зараз загинуть, як вони так просто йдуть, чи їх примушують це робити в якийсь спосіб? Ага. Дивіться, я переконаний, що їх примушують це робити, і що шлях насправді ті чмобіки, які пройшли там в себе п'ятиденні курси десь у Губинці, Кацапії, і потрапили в це пекло під Бахмут, я думаю, вони вже починають розуміти, що насправді їхній шлях тут і закінчився життєвий, що дороги немає ні в яку сторону. Вперед смерть, назад смерть, і власне повна, ну, повна безвихідь. Тому я думаю, що вже повинно доходити до тих навіть вже настільки занедбаних голів в Кацапі, що нічого їм тут робити, і що чекає їх тут лише одне. Ну так, якщо на Маркосову, хоча сказати, б так, інстинкт, інстинкт, того. інстинкт самозбереження хоча б якийсь вже ж має спрацьовувати. Інстинкт самозбереження тут відключається, адже людина, яка потрапляє в таке пекло, вона живе виключно на, ну, на інстинктах. Але інстинкт самозбереження тут, тут скрізь щось літає, скрізь щось літає, скрізь щось б'є. І якщо навіть ті орки, які потрапили в таку засідку, що спереду мінне поле, а позаду його 100% говхнуть його шкацапи, то власне шанс вижити на цьому мінному полі більше, ніж повернутися назад. До своїх би, так нібито здавалося б. А кадрові російські військові, що при цьому роблять? Ну, Чмобики ці вагнерів, ці найнижчої ланки, ці зеки вже неодноразово ми чули про те, що їх отак от просто як гарматне м'ясо на загибель кидають. А чим займаються професіонали військової справи, якщо їх можна так назвати? Ну, зараз вагнерів, як такових, вони вже знищені, розбиті. І сказати, що тут вагнера щось, якась рушійна сила, це далеко не так. І вони вже більшість із них або десь калікою повернулися до себе в губинку або на зону, або на концерт до кавзону. Зараз ті, що із десантори тут, вони їх не використовують як гарматне м'ясо, там є більш підготовані, скажімо так, військові, якщо їх можна так назвати, кацапії. І їх тримають на якісь операції вже більш важливі, з ними на порядок складніше воювати, адже то є штатні військові, то є регулярна армія. І вони вже по ним повідно і по перехопленим розмовам, що і спілкування, і радіозв'язок, і навички, і обмундирування в них на порядок краще, ніж у цих чоловіків. Якщо ці чмовіки там немає в них в великій мірі навіть касок, або ці каски там радянські, або ржавий там калаш, якийсь там п'ятдесятирічний, то є в них спіция, які і озброєні краще, і обмундировані краще, які з ними набагато складніше воювати. Та все ж наші бійці, наші з батальйону Свобода в тому числі. Це теж дуже підготовлені хлопці, і ми даємо їм дуже гідну віцю. Єдине, що зараз дуже поскладнює ще ситуацію, це погодні умови, адже вночі то мороз, в день настає невелика відмига, і це все рілля, яка залишається після проїзду і автомобілів, і техніки, воно замерзає і стає просто як непрохідна така загальна суцільна маса це дуже поскладні роботу плюс до того ж якщо в день ноги то постійно вони мокрі а на ніч вдаряє морози і ноги просто замерзають тому це дуже поскладна ситуація і та все хлопці стоять хлопці боронять і будуть стояти і щодо морально-психологічного стану то знову ж таки спостерігати за цією картиною як ці чмобіки там самі ж підриваються на цих мінах причому йде як. Ну, як, як сліпий баран просто йде і ну, абсолютно здоровій нормальній людині не зрозуміти цієї логіки аж ніяк то з морального з моральної сторони це спостерігати доволі складно і хлопці наші ну, не те що вони намагаються зрозуміти логіку капсапів але ну це як мінімум дуже складно спостерігати і дуже складно оцінювати ці дії в таких умовах до того ж в таких умовах до того, ж коли самому холодно, морозно, і потрібно бити цю навоч ще й яка проект як сторона.